Напередодні Нового року у дитячій бібліотеці провели костюмоване свято для смілян та юних гостей міста. Також у новорічному дійстві взяли участь і їх батьки. Вони теж вдягли карнавальні костюми. Щовівторка збираються вони тут на різні заходи. Зараз же у книгозбірні на всіх чекала новорічна ялинка, цікаві конкурси та розваги. За заходу стала організатор, аніматор, мама читачки бібліотеки Юлія Щербатюк. Помічницею ж їй була донечка Вікторія Котелевець, активна учасниця масових заходів книгозбірні. Вважаючи на відсутність освітлення, свято пройшло напрочуд Цікаво, весело та пізнавально. Дух різдва та Нового року. Святковий настрій відчували всі присутні батьки і діти. Учасники разом грали в рухливі ігри, малювали, танцювали, читали вірші та робили селфі. Свято вдалося. Організатори вдячні партнерам бібліотеки. Завдяки депутатам Черкаської обласної ради Юрію Сегиді та Євгенію Тарану, діти отримали новорічні подарунки і разом з ними частинку тепла, добра і затишку.